Celebrem avui el Dia Internacional dels Ocells perquè el remolà Filipines forma part de la ruta migratòria que fan servir més de 50 milions d'aus des de les terres més fredes d'Europa a les zones més calentes d'Àfrica. Això ja ens diu l'importància en biodiversitat que té aquesta zona. Tenim diferents llacunes i maresmes, però probablement les més, eh, amb més diversitat, les més boniques d'observar, estarien eh, aquí en el remolà, on hi ha itineraris, hi ha observatoris, eh, que permeten que la gent es pugui acostar i observar doncs, la diversitat, ja, i que, plantes, d'animals, però especialment de les aus que, que estava interessant per a als niños. Siempre nos apuntamos, sempre estam atentos a la pàgina web saber què informació ho ponen i sempre intentamos ir. Volia quedar amb un amic per fer algú a la naturalesa. I llavors els meus pares han tingut la idea de venir aquí. És un lloc molt bonic. Ajuda a apropar els nens i les famílies a la, a la natura. També entendre que hem de preservar aquest espai natural i un mètode educatiu que sortim fora de les escoles i, per tant, també ajudar a que els nens ho aprenguin millor. Normalment vinc per aquí, pel, pel remolà. Vinc a veure la reserva, a veure els ocells. És molt interessant, sobretot pels nanos, perquè coneixin els animals que tenim aquí, que tenim una flora i una fauna molt, molt bona. La pena és que no vingui més gent, hauria de vindre més gent.